نبيا كان من الصالحين وردت قصته في القران الكريم فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون اظنكم عرفتم ذلك النبي الكريم انه زنون او صاحب العود؟ إنه نبي الله يونس عليه السلام كيف كانت دعوته؟ ولمن بعث؟ تابعونا السلام عليكم يقول الله تعالى في كتابه العزيز وإن يونس لمن المرسلين. صدق الله العظيم، هو يونس بن متى، ومتى هي أمه. كما قال ابن الأثير في الكامل، لم ينسب أي نبي إلى أمه إلا اثنين، نبي الله عيسى، ونبي الله يونس، عليهما السلام. ولكن، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المتفق عليه من أهل العلم أن متى هو أبيه وليس أمه والله أعلم ولكن قال بعض السلف أن متى هو اسم أمه ولكن أكثر العلماء يقولون أن متى هو أبيه ويعود نسب النبي يونس عليه السلام إلى نبي الله يعقوب الذي قد سردنا قصته وإذا أردت متابعة سلسلة قصص الأنبياء انظر إلى صندوق الوصف وبعث نبي الله يونس عليه السلام إلى أهل نينوى وهم في الموصل في العراق ويعود نسب أهل نينوى إلى الأشوريين الذين سكنوا أرض دجلة بالعراق وكانوا يعبدون الأصنام التي لا تنفع ولا تضر فأرسل الله تعالى نبيه يونس إلى أهل نينوى لكي يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة الاوثان التي لا تنفع ولا تضر فأخذ نبي الله يونس ينهى أهل نينوى عن عبادة الاوثان وأخذ يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد وبذل نبي الله يونس عليه السلام كل جهده في دعوة أهل نوى، ولكن لم يلقى منهم إلا العنة والعناد والتكذيب بنبوة النبي يونس عليه السلام فلما أحس نبي الله يونس من قومه التكذيب حذرهم من عذاب الله وسخطه وهددهم بحلول غضب الله عليهم فخرج نبي الله يونس من قرية نينوى بعدما رأى الإعراض والتكذيب من أهلها ولكن لم يأذن الله تعالى ليونس بالخروج من قرية نينوى بعد ورأى العلماء أن خروج يونس عليه السلام كان له بعض الأسباب السبب الأول أنه خرج من قرية نينوى غاضبا لأجل الله وبسبب تكذيب قومه لدعوته والسبب الثاني هو غضب نبي الله يونس على كفر قومه والثالث هو غضب يونس على ملك البلاد لأنه لم يسانده في دعوته وطرق يونس إلى قومه فخرج نبي الله يونس بعد أن توعد قومه بالعذاب، فقد ضاق صدر نبي الله يونس بعصيان قومه فظن أن الله تعالى لن يضيق عليه ولن يأخذه بهذه المخالفة ولكن بعد أن خرج يشاء الله تعالى أن يحدث أمرا ويؤمن كل أهل نوى. بسبب خروج نبي الله يونس عليه السلام فقد توقعوا أن عذاب الله آتيهم لا محالة بعد خروج نبيه فتابوا إلى الله وندموا على كفرهم فكشف الله عنهم العذاب لكن يونس عليه السلام قد خرج من القرية وركب في سفينة كانت لبعض التجار وبعد أن أبحرت السفينة توقفت في منتصف البحر لزيادة الحمولة فيها، ولم تتحرك، فقد خففوا الأوزان برمي بعض الأعمال في البحر، ولكن لم تتحرك السفينة، فقال نبي الله يونس عليه السلام، إن فيكم من عصى الله فعليه أن يتوب، وهو أن يقذف في البحر، فاختار القوم أن يقيموا قرعة، وعندما وقع الاختيار، وقع على نبي الله يونس، ثم أعادوا القرة مرة أخرى، فوقع الاختيار على نبي الله يونس، فأعادوها مرة ثالثة، فوقع الاختيار على ذا النون، فألقى نبي الله يونس عليه السلام نفسه في الماء، وقد علم أن الله فعل ذلك، لأنه لم يأذن له بالخروج. فالتقمه حوتاً عملاق، ويقول الله تعالى في كتابه العزيز وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أبقى إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُضْحَضِينَ فالتقمه الحوت وهو مُلِيم فلولا أنه كان من المسبحين، لا لبس في بطنه الى يوم يبعثون. ومن رحمة الله تعالى لنبيه يونس أنه أمر الحوت بألا يجرح نبي الله يونس، وألا يقطع له لحم، وألا يهشم له عظام فابتلعه الحود وتقول الروايات أن نبي الله يونس عليه السلام مكث في بطن الحود ثلاثة أيام ويقال سبعة أيام بقى في ظلمات ثلاث ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل فنادى نبي الله يونس عليه السلام أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقد تاب نبي الله يونس عليه السلام إلى الله فقبل الله تعالى توبته، وأمر الحوت أن يلقي نبي الله يونس على شاطئ قرية نينوى، وأنبت الله تعالى عليه شجرة من يقطين، لكي تحمي نبي الله يونس من إشعة الشمس التي قد يتأثر بها، إثر بقائه فترة في بطن الحوت، يقول الله تعالى: وأنبتنا عليه شجرة من قطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون وثبت لنبي الله يونس عليه السلام أن أمر الله تعالى حادث لا محالة ولكن ما كان الاختبار للنبي الله يونس إلا الصبر لا نقول أن نبي الله يونس عليه السلام قد أخطأ ولكن كان ذلك حكمة من الله تعالى لأهل نينوى حتى إذا رأوا أن نبي الله يونس عليه السلام قد خرج فقد علموا أن عذاب الله واقعا بهم فآمنوا بنبي الله يونس وكان ذلك لحكمة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن خير دعاء دعاء يونس وخير استغفار استغفار يونس عليه السلام والدرس المستفاد أننا مهما أخطأنا فإن الله تعالى يغفر الذنوب وخير دعاء أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما ورد عنه في الروايات اللهم صلي وسلم وبارك على نبيك يونس، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى هنا، انتهت حلقة اليوم، نرجو منكم الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة، في أمان الله ورعايته.